بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة مع درس التلتاشر وهو مسائل كلامية على الكسور العشرية درس النهاردة الهدف منه إزاي استخدم الرياضيات في الحياة العملية وأقدر أوظف المفاهيم اللي أنا تعلمتها من الرياضيات في المواقف اللي متقبلني في الحياة ونستخدم العمليات اللي خدناها من اول الترم من السنه دي الطرح والجمع علي الكسور العشريه، لو عندي مسأله بتقول لي يا استاذ بنية كوبري تا مصر باستخدام 200 رافعه تفاوتت احجام الرافعات وترى واحد كتلتها سته واربعه واربعين طن وخمسميه اربعه واربعين من عشره طن. طبعا أظن الواحد معروف في الف كيلو جرام. ما الفرق بين الرافعه الاخف وزنا والرافعه الاثقل وزنا؟ هنا يا عشان احل المسألة دي لازم يبقى عندي مسودة اكتب فيها الحاجات اللي انا هطلعها من المسألة. عايز ايه اعمل حجم المسألة؟ عايز الفرق بين بص كده عايز الفرق بين الرافعه الاخف وزنا والرافعه الاثقل وزنا. يعني لو انا عندي الرافعه الاخف. نكتب كده الرافعة الأخف وزنها كام؟ الرافعة الأخف وزن اربعة من 100 طن، طيب والرافعة آه الأثقل وزنا آه الرافعة الأثقل آه آه اللي هي خمسميه اربعه واربعين من عشره طن. طيب يا استاذ انا عايز ايه عايز الفرق بينهم باستخدام اي طريقه من الطرق اللي اتعلمناها جدول القيمه المكانيه او الطريقه المعياريه وهي افضل في حل تلك المسائل نشوف كده يا استاذ طبعا انا عايز اطرح الرافعتين من بعض او كتله الرافعتين من بعض كتله الاثقل وزنا ناقص كتله الاخف وزنا اللي هي ستة واربعة واربعين ونطرح يا استاذ عادي خالص خالص. طبعا انا لازم هنا اوازن المسالة نشوف هنا نحط صفر صفر ناقص اربعة ما يصحش واحد من الثلاثة تبقى عشرة ناقص اربعة ستة بقت الاتنين ناقص اربعة 4 ما يصحش واحد من الاربعة تبقى اتناشر ناقص اربعة تمانية. و <hesitation> دي بيجي التلاتة تلاتة ناقص ستة ما يصحش نستلف واحد تبقى تلاتاشر آه ناقص ستة سبعة. <hesitation> خدنا من واحد بيجي التلاتة مش معاها حد طبعا هتنزل والخمسة تنزل. يبقى الفرق بين الرافعتين خمسمية سبعة وتلاتين صحيح وستة وتمانين جزء من مية طن. ده آه الفرق بين الرافعة الاخف وزنا والرافعة الاثقل وزنا. آه نشوف مساله تانية من مسائل آه الكلاميه شاحنه تحمل آه 36 و 64 جزء من 100 طن من الفاكهه وتحمل آه 12 و 55 جزء من 100 طن من الخضار يبقى هي عندها نوعين آه الفاكهه والخضار فان العدد الكلي من الاطنان في الشاحنه يبقى اول حاجه احددها يا استاذ انا عايز أعرف العدد الكلي في الشاحنة من الاطنان كم طن الشاحنة دي هي بيقول لي يا أستاذ هناك يجب لازم أكتب مسودة برضو المسودة بتاعتي أكتب فيها الحاجات أو المفردات في المسألة طبعا أنا عندي الفاكهة الفاكهة كام 37 وأربعة وستين من مية طن والخضار <hesitation> أه كام يا استاذ اتناشر وخمسه وخمسين من ميه طن طيب عايز ايه يا استاذ؟ انا عايز فان العدد الكلي العدد الكلي يعني انا عايز اجمع الفاكهه مع الخضار برضه هستخدم الطريقه المعياريه في الجمع يا استاذ يلا كده نجمع قوله مجموع الاطنان في الشاحنه. يساوي أجمع مين أستاذ؟ أجمع سبعة وثلاثين وأربعة وستين جزء من مية زائد اتناشر وخمسة وخمسين من مية طن أجمع كده أستاذ يلا أربعة وخمسة تسعة ستة وخمسة حداشر واحد ومعايا الواحد فوق السبعة طبعا والعلامة تنزل واحد وسبعة تمانية واثنين عشرة صفر معايا الواحد فوق التلاتة أربعة أربعة واحد خمسة يبقى المجموع الأطنان في الشاحنة عبارة عن خمسين وتساعطش جزء من مية طن مسألة تانية من المسائل الكلامية بيقول لي قام صانع سجاد بصنع سجادة طولها أربعة جزء من ألف من المتر ثم قطع منها جزء من طوله واحد ومية وستين جزء من ألف من المتر فإن طول الجزء المتبقي من السجادة على طول طبعا يا أستاذ أنا بروح أكتب مسودة كده على جنبي هنا صغيرة خالص المسودة دي بطلع فيها مفردات المسألة طبعا السجادة طول السجادة كله كام السجادة يا أستاذ طول السجادة عبارة عن 4 صحيح و 634 آه من مي من 1000 متر او جزء من 1000 من المتر طيب هو قطع منها كام بالمغص كده استاذ قطع منها كام جاب المغص الاستاذ وقطع منها جزء قطع منها كام آه اللي تقطع من الجماشة واحد و آه 167 جزء من 1000 من المتر اللي قطع من السجاده الباقي كام بعد ما قطع هو متر و167 من ال4634 الباقي كام يبقى عايز الباقي يبقى عايز طرح يا استاذ فنطول الجزء المتبقي يبقى انا برده هستخدم الجسم سوري جمع او الطرح بطريقة المعياريه نشوف يا استاذ الجزء المتبقي اكتب له الجزء المتبقي من القماش او من السجاده يساوي طبعا برضو هستخدم الطرح يا استاذ بالطريقة المعيارية اربعة صحيح و اربعة وثلاثين من مية او من الف جزء من الف من المتر ناقص واحد صحيح ومية سبعة وستين جزء من الف واطرح يا استاذ طرح عادي خالص اهو سبعة ناقص اربعة يصحش نستلف من التلاتة تبقى اربعتاشر ناقص سبعة سبعة. التلاتة بيقيت اتنين اتنين من الستة ما يصحش يبقى نستلف واحد تبقى اتناشر من الستة ستة والستة بيقيت خمسة من الواحد يطلع اربعة وأحط العلامة واربعة ناقص واحد طبعا تلاتة ده الباقي من اه السجادة جزئية تانية برضو من درس النهاردة بتتكلم عن اه موقف حصل لك مثلا ذهب آه رشاد ووالده في رحلة لصيد الاسماك إلى بحيرة نصر اصطاد كل منهما سمكة قط عملاقة طبعا آه سمكة القط اللي محدش يعرفها يعني آه خش اعمل سيرش على جوجل او اي حاجة او على اليوتيوب وشوف سمكة القط العملاقة واتفرج على شكلها وارجع كمل المسألة بلغت كتلة السمكة الاولى تلاتة وخمسين وخمسة وعشرين جزء من مية كيلو جرام وبلغت كتلة السمكة الاصغر. ستة وربعين وثمانية من عشرة كيلو جرام ما كتلة السمكتين معا؟ على طول يا استاذ اروح اعمل ايه المسودة اللي عندي يا استاذ يلا ونطلع المفردات اللي في المسألة. كتلة السمكة الاولى نقول عليها كاف واحد مثلا كاف واحد دي كام يا استاذ؟ تلاتة وخمسين وخمسة وعشرين جزء من مية كيلو جرام. كيلو جرام. طيب هو الكتلة الثانية او كتلة السمكة الثانية ستة واربعين وتمانية من عشرة كيلو جرام. تمع الكتلتين او استاذ عايز مين يعني عايز كاف واحد زائد عايز كاف واحد زائد كاف اثنين طيب هنا كاف واحد بكم وكاف اثنين بكم يالله استاذ نجمع بالطريقة المعيارية تلاتة وخمسين صحيح وخمسة وعشرين جزء من مية زائد ستة واربعين وتمانية من عشرة عادي جمع عادي يا استاذ طبعا نحط صفر هنا خمسة وصفر خمسة واتنين وتمانية عشرة صفر ومعايا الواحد الواحد فوق التلاتة اربعة اربعة وستة عشرة طبعا ده كله بعد العلامة ومعايا واحد واحد وخمسة ستة واربعة عشرة يبقى كتلة السمكتين معاني يا استاذ. ده كتله السمكتين معًا طيب نشوف مساله تانية طبعا ايه بالكيلو جرام ده كله بالكيلو جرام محدش ينسى الكيلو جرام اه المساله اللي بعد كده يا استاذ المساله اللي بعد كده اه جمع باسم ثلاث اسماك من سمك السكين الافريقي واللي ما يعرفه برضو سمك السكين الأفريقي يبحث على جوجل أو على يوتيوب ويعرف يعني إيه سمك السكين الأفريقي بلغ طول السمكة الأولى تسعة وعشرين وثمانية وعشرين جزء من مئة سنتي وبلغ طول السمكة الثانية تسعة وعشرين ومئتين خمسة وخمسين جزء من ألف سنتي وطول السمكة الثالثة خمسة وثلاثين سبعة سنتي ما الفرق في الطول بين أطول سمكة وأقصر سمكة يا أستاذ أنا أكتب عندي المسودة سريعًا نشوف يلا بعد كده اكتب المسودة يا سيدي بتاعتك واكتب المفردات ها السمكة الاولى هنقول عليها مثلا س واحد طولها كام يا عم الحاج ولا عرضها كام؟ طولها اه يلا طولها بيقول لي تسعة وعشرين و تمانية وعشرين جزء من من مية سنتيمتر طيب والسمكة التانية هنقول عليها س اتنين اه وبلغ طول السمكة التانية تسعة وعشرين و. ميتين سنتيمتر وطول السمكة الثالثة نقول عليها س تلاته وخمسة 35 وتلاتين وسبعتاشر جزء من ميه سنتيمتر انا عندي س واحد وس اتنين وس تلاته سمكة اتنين تلاته الأولى تسعة وعشرين جزء من مية، الثانية تسعة وعشرين جزء من من ألف، والتالتة خمسة جزء من مية. طبعًا أنا هنا يا أستاذ أكبر سمكة فيهم اللي هي خمسة طيب أصغر سمكة بقى أنا عندي هنا تسعة وعشرين خلي في الحتة دي. طيب هنا يلا. جزء من عشرة هنا 2 وهنا 2 جزء من مية هنا 8 وهنا خمسة. فبالتالي ده أكبر من ده يبقى أصغر سمكة اللي هي مين سين اتنين يبقى أصغر سمكة أستاذ طولها كام طولها تسعة وعشرين ومتين خمسة وخمسين جزء من ألف دي أصغر سمكة عايز أطرحها من أكبر سمكة اللي هي كام اللي هي خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين وسبعة عشر عايز أجيب الفرق في الطول بين السمكتين ونطرح بالطريقة المعيارية اللي تعلمناها يلا طبعا هنا لازم نوازن المسألة صفر ناقص خمسة ما صحش عشرة ناقص خمسة خمسة والسبعة بيجي ناقص خمسة واحد وواحد ناقص اتنين ما علامتك العشرية الخمسة تبقى أربعة ناقص تسعة ما أربعتاشر ناقص تسعة خمسة ناقص يبقى الفرق في السمكتين عبارة عن 5.915 سنتيمتر ده الفرق بين السمكتين نروح لآخر جزء من درس النهاردة وهو آه فكر مثل عالم رياضيات آه الرياضيات في العالم من حولنا آه طبعا نفكر آه ونستخدم آه المفاهيم اللي تعلمناها في آه استنتاج مسائل كلامية من أي آه موقفي قبلنا هنا يا استاذ مديني في المربع ده يا استاذ بيانات استخدم الاعداد الوارده في الجدول لكتابه مساله كلاميه انت هتكتب مساله وزميلك هيكتب مساله وكل واحد يدي المساله بتاعته للتاني وكل واحد يحل مساله زميله ومديك بيانات لاسماء كباري والموقع بتاعها والعرض بتاعها بالامتار اسم الكوبري الاول تحيا مصر يبقى رقم واحد الكوبري الاول تحيا مصر رقم 2 عفوا رقم اتنين آه، رقم تلاتة رقم اربعة عندك اربع كبار يا استاذ كبري اسمه تحيا مصر الموقع في مصر العرض بتاعه ستة وسبعين آه، سبعة وستين وتلاتة جزء من عشرة آه، العرض بالمتر طبعا العرض بالمتر يا اخوانا عشان كله ايه يبقى صاحي معايا في المسألة وكوبري تاني اسمه بونت دي نورماندي في فرنسا وطوله تلاته وعشرين من, من المتر والكوبري التالت كوبري اه ناتارا في اليابان وده العرض بتاعه تلاتين من, من المتر والكوبري اه رقم اربعه اسمه معبر اه كوينز فيري في المملكة المتحدة وده بتاعه 32.918 انا هكتب مسألة كلامية بأي صيغة تعجبني نشوف اول مسألة وزميلي يكتب مسألة وكل واحد يكتب مسألة ويديها للتاني مثلا اذا كان عرض كوبري تحيا مصر سبعة وستين وثلاثة من عشرة من المتر وعرض كبري مثلا أي كبري في ليله مثلا كبري ناتارا مثلا كبري ناتارا في اليابان في اليابان في اليابان العرض بتاعه كان تلاتين وستة من عشرة ما الفرق مثلا او مجموع ما الفرق بين آه آه الكبري الاول والثاني والثاني دي مسألة برضو كده آه من آه خلال البيانات اللي هي قدامك ممكن اكتب مسألة تاني آه باستخدام مفردات تاني يعني مثلا نكتب مسألة رقم اتنين آه آه الكبري بنيا كبري مثلا اه كوينز اه فيري كوينز فيري في اه انجلترا او في المملكة المتحدة اه بعرض 32 و 918 بينما آه كوبري بينما أقول بينما مثلاً كوبري آه دي بونت دي مثلاً بونت دي نورماندي آه بينما كوبري بونت دي نورماندي بلغ عرضه كذا بلغ عرضه تلاته وعشرين وستة من عشرة ويد الفرق بينهما دي مسألة كلامية من اه خلال البيانات اللي قدامك وكل واحد يكتب مسألة من اه البيانات الموجودة في الجدول ويديها لزميله ويحلها ويا اشوف مسائل حضراتكم في التعليقات وتمنياتي لكم بدوام التفوق والتميز والابداع واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته